Democràcia participativa. Aquesta és es la democràcia que vol mor en Tortosa. Una democràcia on decidim tots. No cal votar cada quatre anys. Avui en dia, en la tecnologia que hi ha, es pot fer més sovint. Podem fer que la gent faci política, que governi la seva ciutat.